Πώ πραγματικά διαμορφώνεται το κόστο μια συνεδρία μεταμόσχευση μαλλιών, Το κόστο προσδιορίζεται από τη δουλειά που πρέπει να γίνει για να καλυφθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα του συγκεκριμένου ασθενού. Επομένω, πρέπει να λάβουμε υπόψη τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ποιο είναι το συγκεκριμένο πρόβλημα, ποιε είναι οι προσδοκίε του ασθενού και ποιε είναι και οι δυνατότητε τη ιατρική ομάδα. Όταν βάλουμε όλα αυτά μαζί και υπό την προπόθεση ότι υπάρχει επαρκή δότρια περιοχή για να κάνουμε τη μεταμόσχευση που πρέπει. Αναλόγως με το πόσες συνεδρίες χρειάζονται, διαφοροποιείται και το κόστος. Το κόστος επίσης μπορεί να διαφοροποιηθεί εάν χρησιμοποιηθούν ειδικότερε τεχνικές, όπως είναι η ακούρευτη συνεδρία, η non-shaven FUE, και επίσης έχει να κάνει με το εύρος μιας συνεδρίας, αν έχουμε να καλύψουμε μεγαλύτερο πρόβλημα ή μικρότερο πρόβλημα.